Denbora azkarregi pasatzea. Ez da posible ja 2018ko otsaienetea. Urtarrilla egan pasa zait eta ono ba egia da, mugaingoz bi bideo bakarrekin ditutela 2018n eta bueno, naidet pixkat pulamentu geiokikin hasie eta ber berriz ere marcha recuperatzen duten. Gaurkoan aspalditik sortu deten bideo batekin dator. Maritxu Noragoaz kanaleko Maitia ta Marikarnenek inkoherentziai buruzko bideo bat intzuten oraindela dexente. Eta bideo hortan erronka botaziaten nik ere banere inkoherentzia egin buruz edo nere kontrasan egin buruz itzeginez bideo bat egin dezan. E, bat zaizkidan, etxetxiki bihotza handikoak asarretzen, ze behaiek oaindik eta lehenago botaziaten beste erronka bat, eta horrekin ez dut kumplitu Kontua da, bideo grabatzeko lagun bat behar detela, e, eta hor dago arazoa. Baina, bueno, hane, Mikel, Jon, Lasai ez daukataztuta, kumplituko odet, bale? Baina, bueno, esan bezala, bideo hontan inkoherentziai edo kontra esanei buruzitze egingo godet. Eta ez dizuet dukatuko, nik nere goun erokotasunean jende gehienan bezala inkoherentzia asko daudela. uste importantena dela, kontziente izatea eta pixkanaka ba hoieko betzeko pauso ematea. Eta bueno gaiio honekin hasi naizenez, aprobetxatu nahi dut aspalditik burun daukaten unarketa bati buruz ere hitz egiteko, zen ikuste lotura hondia daukala oga komentatzen na na honekin. Gipuzkoako diputazioak etorkizuna eraikisi zeneko kanpaina badauka. eta kanpaina horren baitan hainbat bideo kaleratu ditu. Bueno, baina, bideo itako baten ni ere agertzen naiz, nire YouTubeko kanaleko zatitxo bat agertzen da euskeraz YouTube nahitzen beste kanal batzukin batea. Zatioi jartzeko baimena eskatu ziaten noski, eta eguazuetako askoi txorakeri bat irudituko zaizue, baina honetzako dilema txiki handi bat izan zan baimena eman edo ez erabakitzea. Eskakizuna logikoa iruditzez itzaiten, zehazken finean, sarerako egiten dian euskerazko ikusentzunezko produkzioa buruz hitz egiten zuen bideoak. Eta higia esan ilusio haintziten nekin ere gogoratu izana eta nire kontutan hartu izana. Baino kontua da, gaur egungo Gipuzkoako Diputazioak egiten dituen politika askorekin ez nagola bat ere adoz, ez ezkitela bat ere ondo irubitzen. Horregatikan, ez naiz zoar oso sentitzen ba, beraien logoa daukan edo beraiek sinatutako promozio baten agertuta. Baino bueno, izan bezela, egiten eh, zan eskakizun logikoa iritze zitzaiteen eta ono, azkenen Bayeskoa emanien, eta hortxe dago bideoa. Baina, ulertzen duzu ez zergatik an aipatzen duten hau inkoherentzia eta kontrasenei buruzko bideo baten, ezta? Baina ez da lehenengo aldia hontaz pentsatu detena. Youtuberrak jarraitzen hasi nintzanetikan buruan izan izandeten zalantza da osnarketa batekin lotzen da. YouTubetik bizidan jendea, youtuber ezagunak Normalen, eztia youtube plataformaak beak ematen duen dirutik bizi, hau da ez da bideoek izaten dituzten ikustaldiko puru hortatikan bizi. Diru sarrera hoiek askotan ez oso altuk izaten eta gainea oso aldakorrak izaten dira. Zertaz bizi dia ordun,, Ba, bueno, batez ere, Markekin egiten dituzten kolaborazioetaz. Meire eta kasualidades, Julenek, Ola Julenek, Oni buruzko bideo bat egindu hain dela gutxi, eta, bueno, nahiz eta bere kanala gaztelerazdan, hemen utziko edizuet bere bideorako lotura, ze, bueno, bere goera pertsonaletikan esplikatzen du hau oso ondo eta adibide konkretua jarriz. Eta zentzu hortan, nik beti pentsatu izan dudet, nire ustez, nire oso konplikatua egingo golitzaia ba, bueno, hortatik bizitzea edo mekanismo horren barru nire sentitzea. Ze bai egia da, deno dauzkagula inkoherentziak, deno dauzkagula kontraesanak esanak, baina goza bada, inkoherentzia hoi gure bizitza pribatuan egitea eta beste gauza bada, ja hoei publizitate bihurtzea. Ez dakit oso ndoa ulertzen nahi da, nesa nahi detena, ez dakit ondo esplikatzen nahi nahi zen. Adibide bat jarrikoet, hobeto ulertzeko. Coca-Cola. Bueno, ni justu Coca-Cola ez dut edaten etza gustatzen, Baino Fanta bai, eta azkenen etxeberdineko berdineko dira. Nei, coca colak fantak, eskeniko balit, bairailekin kolaborazio bat egitea eta bideo batzuk egitea publizitate modun, Ez dut uste honartuko nuke nix, eh? bueno, etxenean dezaket, taberna baten ere bai, Baino enitzake batele eroso sentituko mega multinazional horrek representatzen duen guztiaren publizitate eginez edo nere aurpegia jarri zorri. Ulertzeia zue, hori adibide bada, baina bueno, esken ikuste edozein eskaintzari edozein eskakizunia aurkituko niokela, ia beti arazoren bat ze. Eguneko egunean ondo dagon zerbait aurkitzea oso komplikatu da. Beti egongo da zerbait, Guztatzeet zaizuna. Eta honekin ez zetesa nahi, egiten duen jendeak aizkiten duenik, eh? Hoi behintzat argi egera dadila. Guztiz errespetagarria iruditzen zait, bakoitzak ikusi behar du zerritjen duen. Eta da kontatu nahi zuena. Ez dakit igualpizkat txapa geratu zaiteen, baina bueno, maritsun horagoazekoek botatako erronkarekin lotura zeukanez, ba, aprobetsatu nahi nuen dena batea gotatzeko. Eta bueno, erronkak esaten du berez, nik beste norbaiti pasa behar diotela. Ba ez da, nik lehenengo irekian uzten dugon bidapena, norbait animatzen baldin bada, zoragarri. Eta pertsona bat izendatu behar baldin badet, iruñe, animatzezea aspaldi ez dezula bideoiki jo, e? igual berri ze hartzeko balio dizu, haitzakionek. Venga, animatu eta aberzuke bai bideo haiotzen dezun. Eta hau sega dena gaurkoz, eskerrik asko bideoak ikusteagatik, eta horren arte. Aio!